Ton Grebl, emoiuria în sala de judecat. Dnacere cere închisoare cu executare pentru fostul judecător CCR. Ce Un procuror de la DNA a cerut marci judecătorilor de la Înalta Curte de Casacie, sublinierea ei justiție, condamnarea fostului judecător al Curții Constituționale, Tony Greb la închisoare cu executare, pentru sevăr sublinierea infracțiunilor de trafic de influență. Efectuare de operaciunii financiare ca acte de comerci incompatibile cu funcția, constituirea unui grup infracțional organizat sub I-FALS în declarații, informează Zager Press. Procurorul a mai cerut în cazul lui Tony Greb la aplicarea dispozițiilor legale privind concursul de infracțiuni. Pedepsele accesorii sub umilieră interdicția de a mai ocupa funcții publice pe o anumită perioadă. În plus, reprezentantul n-a cerut confiscarea de la Tony Greb la bunurilor obținute în de asemenea, procurorul de subliniere din cerut închisoare cu executare sublinierei pentru ceilalți înculpaci din dosar, respectiv oamenii de afaceri Ion Bârcin sublinierei Mihai Prundianu, dar sublinierei pentru grecu Gheorghe sublinierei Victor Dolghi. Procurorul a explicat ce Tony Grebli este acuzat de trafic de influenc în relația cu omul de afaceri Ion Bârcin, ceruia a promis că va interveni la funcționarii sublinierei conductorii din companii naționale, printre care sublinierei Laurenciu Ciurel, fost director al Complexului Energetic Oltenia, pentru ca omul de afaceri să obțin diverse contracte. În actele de la dosar, rezult că intervențiile lui Tony Grebla au avut loc fac de Laurențiu Ciurel pentru cumpărare de energie electrică. De asemenea, s-au exercitat acte similare pentru a obține informații de la CNADN prin internație intermediul lui Narcis Neaga, intervenții la Ministerul Culturii pentru Descăcarea Arheologic în vederea unor lucruri la Autostrada de Va, Lugoj. Ion Bârcin trimitea un om de încredere la biroul parlamentar al lui Toni Grebla, iar acesta din urma îl direcționa la director de companii naționale, a spus procurorul. Reprezentantul dna a artat că omul de afaceri Ion Bîrcinea a organizat mese festive în comunitțile de rom din judecul Gorj, în circunscripția unde Toni Greb a candidat la parlament. Procesul continu cu pledoariile avocaților, după care va urma ultimul cuvânt al inculpaților. Ion Grebla a fost trimis în judecat de dna în septembrie 2015 pentru sever sublinierea infracțiunilor de trafic de influență, 3 infracțiuni, din care una în formă continuată, efectuare de operații financiare ca acte de comerț incompatibile cu funcția, în scopul obținerii pentru sine sublinierei pentru altul de bani, bunuri sau alte foloasele cuvenite constituirea unui grup infracțional organizat subliniere i fals în declarații în formă continuat 13 acte materiale în acela subliniere i dosar mai sunt judecați ion bưcin administrator al mai multor societăți comerciale mihai prundianu Administrator al unei societăți comerciale, Grecu Gheorghe, sublinierei Victor Dolghi, cetățean din Republica Moldova. <fie> Năsus ce, în perioada 2010-2015, Ton Grebl, aflat în exercitarea funcțiilor de senator, 2010-2013, sublinierei judector la Curtea Constituțională 2013-2015, a pretins sublinierei primit de la omul de afaceri Ion Bârcim, cu titlul de foloase necuvenite, folosind ca gratuit, servicemul sublinierei asigurarea pentru un autoturism marca BMW seria 5. În echivalent de 56.070 euro. De asemenea, Tony Grebli este acuzat ce ar fi primit, folosind ca a unui post telefonic înregistrat pe o firmă, în quantum de 24.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 Autorități publice centrale sublinierei locale, se îndeplineasc sublinierei să urgenteze realizarea unor acte ce intrau în atribuțiile de serviciu ale acestora, astfel încât firmele controlate de bârcin cu interese în domenii de activitate divers, energie, transport fier vechi, se obțin contracte comerciale sau alt tip de facilitici comerciale. Potrivit DNA, în perioada 2008-2012, punctual în lecturi cu campaniile electorale din 2008, sublinierei 2012, Grebla a primit foloase electorale necuvenite în total, un total de 100.000 de euro câte 50.000 de, de euro per campanie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 269 lei Reprezentând investiții în curs Consemnate în lista activelor Unei societăți comerciale Un tractor cu remorc Subliniere imar aflat în custodie Respectiv contravaloarea A 80 de strucii cu Materiale de tip tâmplărie PVC subliniere Alte materiale de construcție Pentru reabilitarea cele dirilor Unei ferme din judecul gorj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 În schimb, Grebton a promis ce va interveni sublinierei determina funcționari publici din cadrul companiilor sublinierei sociecilor naționale, respectiv autorității publice centrale sublinierei locale, în folosul firmelor controlate de Prondianu, cu interese în domeniul energiei. Procurorii mai arată ce în perioada 2010-2015, Greb la efectuat activități specifice calitcilor de asociat, perceperea de dividende, administrator, reprezentarea societii, sublinierei director general operațiuni financiare ca acte de comerc, înclucând dispozițiile legale privind incompatibilitățile aplicabile judectorilor de la Curtea Constituțională, sublinierei senatorilor. Începând cu luna august 2014, Inculpatul Grebtoni a constituit un grup infracțional organizat împreună cu Inculpacii Bârcinion sub liniere Victor.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 Acest mecanism avea ca premis folosirea la autoritatea vamală a documentelor de transport sublinierei comerciale falsificate, în sensul ascunderii provenienței reale a bunurilor, car din Uniunea Europeană, mai spune dna. Dna precizează ce, în perioada 2008-2015 tony greble a omis să declare în cele 13 declarații de avere faptul ce a dobândit de la Orud printr-un contract de donație, un teren în suprafac de 10.000 mp, situat în extravilanul comunei telesublinierătii, Judecul Gorj.